Оксана Гулик показує, як зав'язувати намітку. Каже, це традиційний головний убір. Він був попередником української хустки. Перші згадки про намітку, розповідає жінка, були в одинадцятому столітті. Є майже 50 методів, як її можна зав'язати. 40-60 сантиметрів шириною тканина, домоткамнів. Вони всі виготовляли з такого білого, гарного, це святкового. Були для святкової пов'язки, звичайно, і були і трошки гіршого гатунку Ну на щодень. Довжина її була 4-5 метрів. Вікторія Безбах каже, намітки зав'язувати не пробувала, але українську хустку на свята одягає. У мене є вдома. Хустка, яка залишилася мені від бабусі. Я її дуже сильно бережу, бо це рідне, це наше. І відповідно є на свято міжнародний день хустки і цей день я завжди собі пов'язую на голову хустку або просто накидаю на плечі». А так носили хустку на полісі. Її зав'язували корабликом, каже Оксана Гулик. «Хустка складається з таких орнаментів різнокольорових, бо наші українки, вони так трошки хитрували, вони могли один той самий орнамент дати на одну сторону, інший орнамент на іншу, і коли хустку раз складаєш орнамент один, виходить на другий раз сторони, міняєш інші, і вже сусідка думала, от так, вона вже має дві гарні хустки, а то була взагалі одна хустина». Антоніна Баран, яка також працює в музеї, розповідає в її рідному селі на Хмельниччині українську хустку використовують для прощання з померлими. У нас, коли людину і прощалася, коли людина помирала, от уже несли до неї хустину, самі-самі близькі люди. Її просто або ложили в ногах, або навіть вішали отак на труну зі сторони. Ні вміє Оксана Гулик зав'язувати хустку і на гуцульський лад. Каже, це святковий варіант. Це гуцульський метод називається гуші. В нас він, ми часто його називаємо вушами, ніби бо основна оця, бачите, прикраса в області вухи. Насправді гуцули кажуть, що це означає, вони нитки, коли пряли, на руку мотали. І такий своєрідний моток. Ірина Фаренс на майстер-клас приїхала із Байковецької громади. «Хустка для мене дуже важлива, уберіг такий гарний. І ви знаєте, коли я навіть одягаю шапку, берет будь-що, вона мені зовсім не пасує, а хустка – дуже». А це Галицький метод зав'язування хустки. Його використовують взимку. «Це було дуже практично, тому що, бачите, воно отут так закривалося, коли холодно було. Так носили. Коли, наприклад, трошки тепліше, воно могло бути просто опущено, як коса жіночому виглядали. Бо я кажу, хустка завжди асоціюється з нашим волоссям, яке ми під хусткою ховаємо. В Україні розповідає Оксана Гулик, є майже сотня варіантів зав'язування хустки. Їх жінка вивчає з 2018 року. Окрім цього, каже цікавиться історією української хустки. Українські прадавні хустки вони цілком відрізнялися від зараз тих сучасних, що ми маємо. Особливою такою характеристикою власне, української хустки було те, що вони були білого кольору. Вони звичайно були квадратні, виготовлялися з тканого полотна, орнаментовані були геометричними взорами. Таку хустку вона була надійним оберегом. І Кожній родині дівчина, яка мала там виходити заміж, вона мала безліч таких хусток, Тобто, з раннього дитинства матері навчали своїх діток вишивати і готувати собі придане. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.